دیکھ لگے رقص کر رہی ہوں چلو دیکھ نہیں ہے یہ بن گیا نے پر تھوڑا تھوڑا پہلے پینٹ ہرے سے ارے دیکھو اس کا رنگ نہیں ہو پینٹ آ رہا ہے وہ دیکھو وہ تو ہے یہ ٹھیک ہے یہ والا پہلے بھی جب ٹائم کروں گا جان ڈالے گا پاس یہی چل رہا ہے